مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة سهلة وبسيطة خبز بدون أي نوع دقيق. يلا الوصفة. لوز ني أو دقيق اللوز 100 جرام. خل معلقة كبيرة. ماء عادي 2 معلقة كبيرة. ملح نص معلقة صغيرة أو حسب الرغبة. بيكربونات الصودا معلقة صغيرة بيضة واحدة سوم بودرة نصف معلقة صغيرة التوابل اختياري ممكن وضع بصل بودرة أو أي نوع من التوابل حسب الذوق فلفل أسمر شو ما بدكم ممكن استخدام أي خلاط متاح نطحن مكونات جيد. يمكن عمل ذلك بدون خلاط عند استخدام دقيق اللوز او طحن اللوز لوحده ممكن نعجنها بالايد ما بنحتاج خلاط مثل هيك لازم تكون ممكن ما نحتاج خلاط 200 جرام جبن مبشور جبنه موزاريلا او اي نوع جبن المهم يكون بدون كربوهيدرات بنزوب الجبن في الميكروويف لمده دقيقه او على الموقد بنعجن المكونات جيد حتى تنسجم مع بعضها، نعجنها جيد، سأوضع جميع المكونات والتفاصيل تحت في صندوق الوصف، هيك أصبحت جاهزة العجنة بنوضعها على ورق الزبدة أو على نايلون المتاح، شو حسب المتاح عندكم، الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. نفردها وبنعملها في قالب او في صحن او في كباه في كوب او بنعملها بشكل عشوائي يعني ممكن نوضع صحن صغير ونعملها بالسكين سهل الموضوع بنشغل الفرن مسبقا من الاعلى والاسفل 220 درجه مئويه ويمكن خبزها باي طريقه مثل اي خبز ما بتخبزوه تخبزوه مثل اي خبز استخدموا اي اداه متوفره عندكم خبزوه نوضعها على الرف الاوسط لمده 15 دقيقه تقريبا لازم احنا نراقبها لانه حسب نوع الفرن كيف بتخبزوها فرن غاز او كهربائي متوفر عندكم نتركها حتى تبرد تماما ملاحظه يجب عليكم دائما التاكد من هذه الوصفات وجميع الوصفات هل تناسب نظامكم الغذائي او الوضع الصحي لا يوجد وصفه تناسب جميع الاشخاص شايفين كيف كتير هو روعة هذا هو سخن لكن انتو اتركوه حتى يبرد افضل بكون كتير هو روعة اتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات لانه رأيكم كتير بهمني الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك اتمنى اشتركوا بقناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائل من شان يوصلكم كل جديد في امان الله